أول شيء نبدأ بعطر بوشرون مرّة عجبني فخم يعني فخامة أصلا حتى الشكل طالعوا طالعوا مسويين ديزاين الخاتم حقهم فوق مرّة عجبني العطر اللي يبغى فخامة عطر بوشرون هذا مرّة حلو اللي يبغى سويت وناعم ماي بيربري هذا مرّة حلو حتى شكله حتى شكله مرّة عجبني لونه بينك فاتح ومع هنا البينك ومع لون الغطاء مرّة عجبني شكله مرتّب يعني من الأشياء اللي بحطها بغرفتي كذا بالتسريحة يناسب اللي يبغى الثقيل استيلودر هذا آه ثقيل ما يصلح نهائيا بالنهار يصلح بالليل أكثر هذا ينفع للنهار هذا أحسه كذا حق فخامة ما أدري الزبدة إنه مرة كلهم عجبوني بس اللي يعطيه المرتبة الأولى بوشرون بعدين ماي بربير بعدين استيلودر لأنه أنا مو من النوع اللي أحب الثقيل مرة بالنسبه لهالعطر هو اخر اصدارات بربري 2018 عشان كذا جديد اول مره اشوفه انا وهذا يناسب كل يوم ويناسب مناسبات بالليل يعني احسه يناسب كل شيء بروشن واستيلودر يعتبر من افخم الاصدارات اللي نزلت باستيلودر عشان كذا اقول لكم ثقيل يعني ينفع لليل اكثر من انه للنهار لانه عاده استيلودر اغلب, أغلب عطوراتهم خفيفه يعني هذا لا ثقيل طبعا اليوم موضوعي مو بس هذولي اليوم موضوعي انه اخيرا جولدن سنت صار عندهم اب. احلى شيء سووه برمضان صراحه، احلى شيء انهم اخيرا فتحوا اب لهم. الواحد خلاص متى ما بغى يدخل مو يروح يكتب جوجل ويكتب جولدن سنت ويطلع له مدري ايش، و... لا لا لا لا اب، وفوق هذا ايش صار عندهم؟ صار عندهم توصيل للامارات والكويت، اول توصيل كان بس بالسعوديه، الحين فتحوا المجال للامارات والكويت وعقبال دول العالم ان شاء الله. طبعا مسويين كود خصم. الكود هذا فعال حتى على المنتجات المخفضة. شوفوا كاتبين كود الخصم ذهبي. بالعاده كود الخصم عن جولدن سنت بس على المنتجات العادية من غير المنتجات المخفضة. الحين صار يشتغل على كل الويب سايت على كل الاب عنده. طبعا العطورات اللي وريتكم اياها موجودة هنا برمضانك ذهبي. راح تلاقون هنا مجموعة العطور كاملة. اللي عليها تخفيضات هذا لا تنسون من سيرة اللي ما قد خذا روز فانيلا خذوا نصيحه مني مره يجنن طبعا فيرزاتشي والاشياء اللي عرضتها لكم كثير هذا اللي صورته لكم الحين شوفوا سعره بعد الخصم لا تنسوا بعد في كود خصم راح ينزل السعر اكثر عندهم اكثر من 3000 منتج واكثر من 200 براند طبعا اذا كنتوا عارفين العطر تقدرون انكم على طول تتجهون للعطر اللي تبونه واذا كنتوا محتارين وما تدرون ايش تاخذون عطر لو عجبكم الشكل مثلا او البراند اللي عجبكم يعني تدخلون هنا في التفاصيل المنتج يعني تقدرون تشوفون هل من الروائح اللي تعجبكم او لا عرفتوا ومنها تقررون اذا تبون تاخذونه او لا ولو رحتوا الصفحة الرئيسية راح تلاقون كل عروض جولدن سنت، يعني لو نزلتوا تحت خصم يوصل إلى سبعين بالمية، تنزلون بعد الأفضل مبيعاً هنا تلاقونه، وتنزلون بعد اشتري واحد واحصل على واحد مجاناً، يعني تحطوا تضيفون العطر نفسه بالسلة مرتين، راح يكون واحد بفلوس واحد ببلاش بهذا القسم، لو نزلتوا بعد راح تلاقون باقات جولدن سنت، وراح تلاقون بعد اشتري اثنين بميتين وخمسين ريال، أقسام اللي حلو إنه شوفوا أقل من تسعة ريال عطور.